נראה לי מה יש בפרוצה שתיים ודבנו עכשיו בואו נוציא את החובדת אמרנו את המבקות עכשיו ובואו נתחיל את הסרטון